الطب القديم فيه من الأسرار ما عجز حتى العلم الحديث عن تفسيره لكن لا يسعنا إلا أن نتبعه لتفادي مضاعفات الأمراض الخطيرة لمعرفة نكتة ظريفه لعلاج بعض أمراض الثدي تابعونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، عدنا معا للطب القديم. اليوم سنتكلم عن علاج لبعض امراض الثدي من بينها تحجر اللبن في ثدي المرضعة. وكذلك يعني هناك الكثير من الامراض تصيب ثدي المرأة. من بينها ومن اخطرها ومن اكثرها هو سرطان الثدي. لذا اليوم إن شاء الله سأعطيكم وصفة سهلة جدا وهي من حيوان الضربان لمن لا يعرف حيوان الضربان فقط اكتب في الانترنت حيوان الضربان سيعطيك نبذة عن حيوان الضربان وأنواع حيوان الضربان نحن لا نحتاج من حيوان الضربان إلا يده وربما لو ذهبتم الى العطار خاصة الى الدول العربية والاسلامية تجدون يد الضربان يعني مصنوعة هناك من يصنعها حتى يعلقها وهذا ليس فيه لا ضرب من السحر ولا الشعوذة هؤلاء الاطباء القدماء عرفوا السر فاعطوه لنا تجد يد الضربان وتعلقها المرأة على صدرها فان كان لديها لبن متحجر سيطلق وان كان بدايه لسرطان الثدي ان شاء الله سيعالجه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته